Eza ticket stub and I'm feeling up, I'm feeling in the dark, oduva maram dawat menish zatawa la fi koi, faneris sireyom, oy xsireyom rak, oduva maram dawat menish zatawa la fi koi, faneris sireyom, I'm misliš da te volim ako da te volim